Thank <laughs> you. Kamkoliv stoupím, ukradnout ty věci, přejte trochu štěstí, počítám s tím v dobrým, nehrad si na ty špatný, nevidím strach, cesta je rovna, rodina jen jedna, nemáte shine, huby se vám dotykaj, teď už vím, skala je tvrdá, přestaň mi něco říkat, přestaň si něco dobírat, nevidím vás, vidím můj transfokál, šístý jak voda, u těle mraz, Dokážu pořád právo stát, pravidla nemnímám, každý jde start, zlomím to co mám, pravdu slovo čeká, nedá či čas, nedá Viditelnost ve vás není, si ještě kaj, zobrazení, vybavení o těle mná. dokážu si se postale dát, kamkoliv přijdu, DNC, ty pochybnosti vidím ve vás, čas jsi držel, nemá čo celu běhat, venku na ulici, čekaj, až čekaj, si vybíhaj až čekaj. Nechci vám hál, nechci ten srát, přijde na nás, po všech jde mraz, co bys dělal, sam bys se zbál, chceš se teď smát, vidím tu tvář, netvář se tak jde to nesmíš se bát, ani si hrát, přismým si stát učinky svědomy mi nedovolí, stejně si zaslujem, jedu si svoji roli, nepovolím, nikomu nedovolím nemusím lámat nohy, s kolem, účinky, zvědom v moji ulici, mám určitě lidi já jsem tam mrdka solidní, naivní, která to vidí falešný linit nikdy nepřimi, zůstaň mezi svými, zůstaň mezi svými Ty ty víš, cítíš tento ten nuhy, nechci zůstat mezi nezůstává. Pola my u nich mluvit. Nemůžeme být, ty co nechtějí ty tam hulit Musíme to dát, přestat moře všem, všem mluvit